الثنا والحمد لله رب العالمين، الله اختار ارضنا قبل المسلمين، وانبعث منها رسول الله الهادي الامين. سخر الله الارض لمن يجمع شملها بعد ما شتاتا ولا ينسب لها اسس الدوله ولا دوله من قبلها اسم هذا القائد المعجزه عبد العزيز اذهل العالم عرب والعجم والانجليز صارت العظمى تسمى وفي وقت وجيز من بعده ملوك على نفس الاساس يوم تاسيس البلد يعتبر وحدة قياس لا عدل عن المناهج ولا فيها التباس والملك سلمان ترجم مضامين السطور أندس الرؤيا محمد وعجل يا زمن، من ولي العهد ما عجز كبر الثمن، سرنا ننظر للثلاثين من حسن وحسن، المهام جسام عظمى تولاها محمد والسعودية عظيمة بفعل سيادها. والحمد لله رب العالمين. الله اختار ارضنا قبل منا المسلمين، وانبعث منها رسول الله الهادي الامين. سخر <متصفيق> الله الارض لمن يجمع شملها بعد ما كانت شتات ولا ينسب لها أسس الدولة ولا دولة من قبلها اسم هذا القيد المعجزة عبد العزيز أذهل العالم عرب والعجم والإنجليز سارت العظمى تسمى وفي وقت وجيز من بعده ملوك على نفس الأساس يوم تأسيس البلد يعتبر وحدة قياس لا عدل عن المناهج ولا فيها التباس والملك سلمان ترجم مضامين السطور ابتدى تحويل قدمة الهجور الى قصور والزمن والساعة الثابتة سارت تدور هندس الرؤيا محمد وعجل يا زمن من ولي العهد معا جزاك كبرى الثمن سلنا ننظر للثلاثين من حسن وحسن المهام جسام عظمى تولاها محمد والسعودية عظيمة بفعل سيادها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والسعودية عظيمة بفعل